الفتره الاخيره في حياتي كانت صعبه ما سهلة. سهله كنت في صراع مع الياس مع ناس تقريبا كانت جهله مود الاكتئاب محاطني وكاني مربوط في ساقيه سهلة. بحاول في فك الالغاز بس دماغي مش جاهزه عالم بيتغير في لحظه من ثانيه ومن الحلم هتفوق بشويه من الميه هي كل الواقع وسط اربع حيطان بتحاول تفوق بس تتكسر حيطان تغيير مطلوب بس من كله مرفوض الدعم مش موجود وانت ليهم مرغوب محدش بيسال ولا كانك موجود والمرايا بتتكسر وانت من العالم موجود انت محتاج لمجهود؟ صدقني موجود وبسرح بخيالي لابعد الحدود بتامل في نفسي هو ليه انا مجبور في العضد بس مصيره مرتوب بيقطعه في زي بيت العنكبوت مصيرك هتموت مصيرك ومصيرك السيره اللي انت فيها كاتب بالخير هنفتكر وبالشر ما جتش تتنكر ومتزعلش عند ربك كله مقدر ومكتوب متزعلش عند ربك كله مقدر ومكتوب فترة الأخيرة في حياتي كانت صعبه ما سهله كنت في السرعة مع الياس مع ناس تقريبا كانت جاهله وكاني مربوط في بحاول في فك الالغاز بس دماغي مش جاهزه مش جاهزه مش جاهزه سابتني في عز احتياجي كان لازم الخطوه تاخدها مات الامل فيك قالتها ومشيت وخدت جروحها اضطريت أن هاجر وغامر ما قدرتش في يوم اصارحها اعتزلت لفتره من الزمن ما بيني وبين نفسي محدش كان يعرف ايه بمر بيه غير نفسي تقريبا مشاعري كانت سايبه او دايبه مش عارف دلوقتي اتأكدت بقت ميتة ما كنتش شايف النور والناس في بتقولش غير زور ما زلت قاعد مستني القدر ياخدني كان عليا ندور بحاول ما اسمعش كلامي واطلع من الضلمه للنور والنفس لو واعمه بالسوء بتكبرني اني افقد الامل بتقولي ما عندكش شعور انت شخص مغمور وانا اصلا في وشي أكتر من 1000 صور السعاده هيتكسروا بالامل والصبر نوصله الدنيا مش عادله خالص، كله في قلوب مفيش خالص، كل دي عقول بتتنازل ياكلوا الحق بأسنانهم بلسانهم يسيبوا الدم ويسدوا في على الميديا والواقع، هم الضحايا وصدقني في الواقع الدين الصغير فترة الأخيرة في حياتي كانت صعبة وما كانتش سهلة، كنت في صراع مع اليأس مع ناس تقريبا كانت مود الإكتئاب محاوطني وتأني مربوط في سقيا بحاول في فك الألغاز بس دماغي مش جاهزة